Vás vítám u našeho závěrečního bonusového videa. Vyrazili jsme na dlouhou 14-denní výpravu do Francie na lac a budeme tady zkoušet a testovat rozdíl v účinnosti HNV nástrah a směsi 50 na 50. Budeme zkoušet jejich účinnost po celou dobu té 14-denní výpravy. Všechno si budeme pečlivě zapisovat do sešitu a na závěr této výpravy uděláme takovou malou statistiku, který nástrahy fungovaly třeba hned, který díl, který fungovaly celou dobu, na kterých se chytly největší ryby, na kterých bylo nejvíc záběrů a na konci si uděláme takový list a řekneme, co a jak fungovalo nejlíp a naopak nejhůř. Blíž se večer, takže jdeme rychle vybalit věci, postavit bivaky, nafouknout čluny, za pruty a vám přeji, co si to užijete stejně tak dobře, jako my. Uvidíme se zítra. Ta, kde krmím biosquidem a jsem 50 na 50 s příchutí biosquidu. Přišel první záběr, byl to na Biosquid s komplexem Biosquid. Krásný šupík, 16 kg. Nádherný začátek pěkný. Krásný začátek výpravy, takže biosquid vede na smysí 50 na 51 a dávno ho zpátky a se těšit na další záběr. Přišel krásný kapr, 16,30 30, Zabral na bioskvit 20 mm. Krásná, zdravá ryba. Jak jsem říkal včera, budeme tu testovat, jestli kapr dokáže za 14 dní rozlišit rozdíl v základovém složení boilí. Máme dva typy boilí, který mají stejný aminokomplex, a to je Biosquid. Akorát, že jedna směs je klasická, Biosquid s aminokomplexem Biosquid, a druhou nástrahu jsme připravili ze směsi 50 na 50 s trochou sladidla a s Aminokomplexem Biosquid. Bojlí, aby nebylo světlý, tak jsme obarvili do dneska populární purpurový barvy. A test bude probíhat tak, že každý z rozťou budeme mít jednu bojku, kde budeme krmit mixem bojlí Biosquid a smíchaným s bojlízem 50 na 50 s Aminokomplexem Biosquid. Aby to bylo objektivní, budeme krmit promíchaným bojlím, nebudeme krmit na jednu stranu tím a na druhou stranu bojky druhým které krmit na obě dvě strany stejným mixem. Ke každé bojce si dáme každý jeden prut s Biosquidem a jeden se směsí 50 na 50 s příchutí Biosquid. Aby ten test byl ještě objektivnější, budeme ty pruty, prohazovat, takže ještě, že bude jeden den Biosquid vpravo a 50 na 50 vlevo, druhý den to bude obráceně. Uvidíme, co nám tohle přinese za výsledek a jestli kapři opravdu dokážou rozlišit HNV, nebo je to jenom teorie a orientou se čistě podle příchutě, čili esence. Na další pruty budeme chytat klasicky, tak jako chytáme při svých běžných rybačkách. To znamená, každý budeme mít jednu bojku ještě. Jedna bude se seafoodem, kde budeme krmit bodově, tak zhruba dvě tři jistik k montáži, a další bude jenom pouze samotný biosquid. a opět krmení bodový, dvě tři hrstí k montáži. Podle potřeby si myslím, že to budeme během chytání měnit, ale já začnu se Seafoodem s broskovou plovkou a s Biosquidem s bílou plovkou bílý pepř. jsme všechno pečlivě zaznamenali, udělal jsem si sešit, kde mám kolonky pro úlovky na bojku, kde je samotný Seafood, úlovky, kde je samotný Biosquid a pak na bojku, kde je mix Biosquidu ze směsí 50 na 50 s příchutí Biosquidu. Oba dva chytáme úplně stejně, takže úlovky budeme zapisovat do kolony, kam patří podle toho, na kterou nástrahu a na kterou bojku přijde. Sám jsem hodně zvědavej, jak to po těch 14 dnech dopadne a jestli ten kapr to dokáže rozlišit nebo ne. Máme druhý den, akorát jsem šel převážet jeden prut, už jsem ho měl lodi, už jsem nastupoval do člunu, v tom se rozjel druhý prut. Hodně bojovnej šupy, k 15 kg, blíčák, ještě to z něj teče, přitom máme podzim, nádherný. Tak, nejsme tu ani 24 hodin a už jsem měl záběr na všechny čtyři pruty, takže to vypadá, že ty místa budou dobrý, zatím se jich budu držet. Tak pustím a jdu rychle zavést, mám dva pruty, tak jak to tam do noci mám. Z rozkrmeného místa, kde krmíme biosquidem a mixem 50 na 50 Přišel druhý kapr na biosquid, 50 na 50 zatím mlčí, krásný 20,80 kg, nádherný zdravý šupináč, krásná ryba, tak jdeme pustit. Yeah. mám ranního šupika, dlouhýho bojovního místa, kde krvím seafoodem. Je takový hrozně dlouhej, vohybá se, zajímavá ryba. Myslím si, že je trošku starší, už to vypadá na tom měkčím těle, že už něco zažil Ale jinak krásný. A jáme ho zpátky, nějak se mu to nelíbí. Teď tady mám nádherný 25 kg, akorát, že ve dvojím podání nějak chodí po půlkách té 25 Tenhle ten vysoký přišel na, bio, na Biosquid opět. Krásný. Myslím, že už je to třetí ryba. Na můj prut teda. A tenhle ten druhý, to je první záběr na 50 na 50 Biosquid. Takový dlouhán, ale bo to víc bojovný. Krásný. Takže první bod, pro směs 50 na 50. Pouštíme, musím udělat nový návazec, trošku mi ho pomotal a zavážíme znova. tady další rybu z rozkrmeného místa Biosquidem. squidem. je celý takový zarudlej, ale pěkný. Odhadneme to 14 kg. Další noční záběr, tentokrát z jiného místa. Zvolil jsem místo zezadu, kde jsem o dvě ryby přišel. A tady ten šupináč 13,80 kg vynahradil. První ryba, kterou jsem tam odsej dostal. Mám na to míst nějaký pár řezy, tak jsem to dal odbojky trošku blíž. Abych se jim vyhnul a vyšlo to. Je to tam položený, tak budem doufat, jestli se nějaká další ryba splete. Další noční úlovek. Tentokrát to není biosquit, ale je to seafood časnek. S broskovou plovkou, klasika. Jedna z nejúspěšnějších nástrah. Tentokrát 15 15,20 20, Krásný. Pěkně bojoval. Dohnal jsem mu asi až 100 metrů za bojkou. Fakt divočák. Krásný. Šup zpátky. Máme to tam položený, Čekáme na dalšího. Za pěti další ryba, jak jsem vypouštěl. To kapra předtím, tak na stejný průd opět jifu čveska česnek s Brosky popkou, tentokrát 15,80 kg. Jsou to tak sourozenci, nádherný. To tak je, někdy tady čekáte celý den na nic a pak během 20 minut dvě ryby Dám ho zpátky a nechám se překvapit, jestli do rána ještě něco přijde. Jo. Setmilo se nám, a jak už to tady chodí při této výpravě, jak se setmí, začnou chodit záběry. Tentokrát je to ryba, 13,20 kg. Na mix 50x50 s amirokomplexem Bioscut. Takže 50 na 50 má druhý bod. O co je menší, o to byl bojovnější. Klid a ráno kolem osmi přišel první, ten měl tak zhruba 14 kg. A když jsem přijížděl s prutem z vody, tak hned záběr na druhý prut a tentokrát mavý šupináč. 15 kg na bioskvit. Bojoval, měl jsem ho ve třech, ve čtyřech váskách. Nebo ve třech váskách, poslední vázka byla stará utržená šňůra od někoho. Proto je potřeba mít s sebou kotvičky a nenechávat vývodě vásky je vždycky to vyčistit. Neutrhnout to a nenechat to tam, aby se na to nezamotali jinej kapr. Ten byl dobře píchlej, tak tam by tam mohl být hodně dlouho a pěkně by si roztrhubu, nebo by tam třeba chcípnul. Takže netrhat vlastce, kotvičkovat a čistit. Pustíme ho zpátky. Další záběr na seafood, je to už asi 25. ryba, ale je to první lisec. Malej, 12,30 kg, ale protože je to lisec. Tady nejsou úplně běžný. Je to taková voda šupiků. Tak si ho otočíme. Hezky. Paráda, mám to tam položené zpátky. A pouštíme rybičku. Tak dneska byl takový hodně slabý večer. Většinou jsme měli tak tři, čtyři záběry. Ale dneska vlastně jenom prostě o tak karase a malýho kapra. A měl kapra kolem deseti, takže byl nejslabší večer. Šli jsme si lehnout, před po už většinou záběry nebejvají. A tady přišel krasavec, který to všechno vynahradil. Nádherný šupik. 19,10 kg. Opět buduje bioskvit. Parádní. Víte, dlouhý, ukrutný boj. Tahám je tam snad 20 minut. Nádherný. Ještě se mi zamotal do druhého prutu, co jsem ještě teď nestal. Musel jsem ukousnout tenhle prut. Není to nic moc překusovat tu sedmdesátku šokáč na vodě, hezky. Tak, máme zpátky a počkáme, jestli přijde něco do rána. Ta chviličku, po té předešlé rybě, hned na druhý průt záběr, úplně místa, který je vzdálený, tak 100 metrů. Ten dokrát česnek. 14 kg šupek. Nádhera. Vypadá to, že nás dneska asi nenechají vyspat. jsem váhle jestli ho tam položit, ale dal jsem to tam. jak bojujeme s těmi baterkami bez toho motoru, tak... Ale dal jsem to tam, uvidím, mají šanci ještě do rána. Tak dneska je opravdu dobrá noc. Je tu další krásná ryba, tentokrát je to nádherný dvoubarevný lisec, 20,30 kg. Opravdový klenot. Nádherný. Opět se bral bioskvit s plovkou pepř. Je to zajímavý, jak každý den na rybách prostě může být jiný. Zatímco jsme žádnou noc neměli od půlnoci do rána záběry, tak dneska to v podstatě zašlo ve dvě ráno. A teď si myslím, že jsou čtyři hodiny. A je to třetí ryba jen dvou hodin. Nádherný. Super, takovouhle rybu jsem si docela přál. Nádher. Při další výpravách na Velká jezera musíte mít k dispozici pořád nabité baterie, tak abyste po celou dobu mohli jezdit lodí bez omezení, to znamená, že se může stát, že je velký vítr vlny a budete muset motorem jezdit úplně naplno, abyste skrz ten vítr ty vlny projeli. A je několik možností, buď si sebou můžete vzít třeba 8 baterek nebo 10, což je samozřejmě nepohodlný, anebo máte dvě baterky, nebo tři jako jednu záložní a máte sebou centrálu, tak abyste vždycky mohli jednu baterku nabíjet, to znamená mít centrálu, kanistr na benzín a nabíječku. Vždycky, když jednu baterku vybijete, dáte do lodi novou, můžete bez omezení jezdit a během 10-12 hodin krásně dobijete novou. Je to důležitá věc, protože pokud zůstanete na velkém jezeře bez baterek, bez motorů, většinou to znamená konec výpravy a konec šancí na větší rybu. Blíží se večer a to je opět čas záběru a je to první. Opět bioskvid s bojkou, kde 50 na 50 a bioskvidem. Tentokrát je to vysoká ryba, nádherná, 19,30 parádní kousek. Většina těch ryb je takových delších, ale tenhle je nádherný, opravdu, nádherný. Uvidíme, co přinese večer. kdy dneska v noci byla první noc bez záběru od kapra. Přišel poledňáček, 15 kg. Krasavec. Tentokrát se bral z bojky, kde je Sýflučveska Česnek s plovkou broskev. Jsem pro něj dojel, tak už byl tak 100 metrů, aspoň od toho místa, kde zabral. Bojovníček. Paráda. Opět uřaduje bio z bojky, kde je rozkrmeno spousta 50 na no 50. Přišel nádherný šupik, 18,20 Začínám si pevně myslet, že ty kapři to dokážou rozlišit, protože je to několikátá velká ryba. Vlastně mezi kuličkem o 50 na 50 se bral biozkvět čistý. Paráda. Cetmilo se a potom krásný kaprový, 18 kg. Přišel z druhé bojky, taky nádherný, něco menší, 16 kg 60. Tentokrát buduje síchu česka česnek s plovkou brzkev. Paráda, sedmul se nám a minulost nebyly záběry vůbec, ale teď to začlo pěkně, jak jsem byl na vodě, jak jsem mi slyšel pár kaprů vyskočit, tak si myslím, že ještě nějaký dneska večer přijde. Tak dáme zpátky. Teď se povedla neskutečná ryba. To můj nový osobák, 26.80. Nádherný kapr. Zabral na bioskyt s popkou Bílý pepř. Myslel jsem, že to je nějaký cej nebo kapřík. kapro je zamutený v bojce. Jel jsem pro něj a na konci takováhle třešnička. Jo. Nádherná ryba. Velké poděkování Jarovi, bez kterého by se tady to vůbec neuskutečnilo. Mám dneska radost z té ryby. Tady pustě. pustí. I půl ráno zhruba. Akorát jsme si dávali oslavný pivko na tu Rozťovu godzilu. Měl jsem záběr. Původně teda jsem si myslel, že toho právně nepovezu, protože mi připadal jako 10kg proti té rozťový rybě, ale po zvážení má 15 kg. Prostě nám teď teda trošku zkazil celou výpravu, protože každá ryba po té jeho bude vypadat malá. Ale krásný. Je zajímavý, jak se to znova po jedné noci bez záběru rozjelo a v podstatě tam teď chodíme každou hodinu a půl na vodu. Tak jo, tak ho dáme zpátky, miminko, a budeme doufat, že přijde nějaký lepší. Při většině svý rybařiny na velkých jezerech, ale i na těch menších, používám jeden typ návazce, a to tak zhruba z 80%. Je to návazec ze šňůrky Black Mystic. Stažený tak zhruba 5 cm od háčku, místě, kde končí to stažení, kde je vlastně ta jemná část, umysťují brok. Dále pak rovnátko od Foxe háček SSC7 a ideální nastražení na panáčka. Na vodách, kde ještě potřebu dosáhnout rychle záběru, nebo naopak kapři nejsou tak aktivní, tuto nástrahu ještě obalím těstem. Co se týče další situace, kde ryba bere opatrně, to poznáte tak, že má háček zaseknutý na kraji tlamy. Používám fluorocarbon fox v kamufláži háček XSC8, protože je trošku kratší a na to D se hodí líp. A opět nastražení na panáčka. Tady u toho D je důležité, aby ta nástraha nebyla umístěná jenom na tom samotném kroužku aby to byl kroužek s obratlíkem, protože ta nástraha se pak takhle může volně otáčet a nepoškodí to ten návazec. když to když je tamto dvěčko jenom s kroužkem, tak po záběru většinou ta ryba jak mlátí hlavou, tak zničí ten oblouček tady z toho fluorokarbonu a musíte dělat nový návazec. Dneska byla taková slabčí noc, Byli jenom dvaka kapři kolem 12 kg, celý den nic. Teď máme něco kolem 5. hodiny, úpátý, Padák, myslel jsem, že jedu pro cejna. Pak se spal do dna, jak sumec pouštěl bubliny, vůbec nejezdil. Takže jsem si myslel chvíli, že mám sumce, ale nakonec jest tohle takovýhle krásný. Šupik opět. Tentokrát z místa, kde je zjistí fučveska česnek s popkou broskev. Paráda. Je to hezky, když také po delší době, když není bez záběru, tak přijde krásná ryba. Et ora sì byla jedna ryba, 14,20 kg, ten byl na seafood, teď opět úřaduje biosquidová bojka, bojovná metrovka, 18,10 kg, pěkný torpédo, hezky serval. pěkná ryba, dneska máme úplně, jak tak uvidíme, tohle je taková předzvěst. první pěkný ryby. Nelíbí se mu to, tak opustíme. Další důležitou věcí je správný chování se ke kaprovi. V momentě, kdy ho na vodě podberu, no v podběráku dám ho do lodi. V lodi mám připravenou další podložku, tak abych rybu neodřel nebo ji nepolámal ploutve. Dávat velký pozor na to, aby to měla hezky rovně, ty ploutve všechny, aby třeba neměla ohlou a tím si ji mohla zlomit. Po příjezdu ke břehu, na břehu už mám připravenou velkou podložku, je položená už vážící taška, takže kapra s podběrákem položím rovnou do té vážící tašky, která je v podložce. Pořád mám připravený plný kýbl vody, abych hned po přijetí kapra polil. Po ruce je váha, abych nemusel nechat kapra na podložce, běžet někam do bivaku a hledat, kde vlastně mám váhu. Důležitá věc, pokud vám záleží, na opravdu na přesném vážení, nikdy tu váhu nedržet takhle. Aby by se vám klepaly ruce, ale vždycky takhle završek, pak váží dobře, anebo je ještě dobrá taková ta klasická trojnožka, do kterou váží opravdu přesně. Důležitá věc ošetření ryby. Tady na tý podložce je kapsávka, já mám vždycky připravený klinik, takže opět nemusím ho hledat. Mám rybu na podložce, je pěkně v bezpečí, šahnu do kapsy, zaklinukuju ji tlamku, případně pokud má nějaký starší poraněný netělé. Vážím rybu, vyfotím opět nad podložkou a pak jenom vem takhle s tím vážícím sakem. A zase ve vší opatrnosti ji odnesu až do vody, pěkně v holinkách, hluboko, tak aby se nevodřela. A opatrně ji vypustím ze saku, že vlastně ji tam nehodím, ale nechám ji chvíli rozdechat. Takhle počkám ní dvě, tři minuty, až ryba se sama zpamatuje a sama odplave do bezpečí. Ráno jsem měl jednu rybu a tu jsem bohužel ztratil Pak celý den nic, ale teď se setmilo tak přes hodinou. A opět přijeli na místečko s bioskvidem. Teď je to vysoký šupík. Tlubivej, Hodně bojoval 16,80 kg, opět na bioskvit s bílou plovkou petř. Krásný. Málo kdy se podrží. Ty ryby na místě takhle celých 14 dnů, ale nám se to zatím daří. Některý den je víc záběru, některý mýň, ale zatím jsme nebyli 24 hodin bez záběru. přicházejí záběry, tentokrát nádherný šupináč, 19 kg, zabral na biosquit s popkou bílej pepř, po menší menších ryb potišil. Krásně zdravá ryba. Tak ho jdeme pustit. Jako předešlí dní, přes den, opět klid. Ale jak se setmělo, je něco kolem půlnoci. Krásná ryba, bojovná, 18,20 kg. Opět brala bioskvit s bílým pepřem. Je to mlíčák. Hodně bojovnej. Pěkně si mě tam vodil. Je tu čistá voda, jak jsem se na ní svítil čelovkou, tak jsem to celý viděl. Viděl jsem, že je velký, že je krásný. Paráda. Řekl bych, že s postupem času je krvíme, takže těch ryb je o něco méně, ale pořád je držíme. Ale ta velikost je větší než ze začátku, už skoro nachytáme takový ty ryby kolem 10 kg. Vracíme a budeme doufat v dalšího. Si myslím, že už můžeme bilancovat. Mám tady seši, kde jsme poctivě zapisovali každého kapra. Kapry do těch 12-13 kg odhadem jsme nevážili a pouštěli na vodě, takže u nich ta váha třeba není úplně přesná, jestli měla 10, 10,5 nebo 11. Ale kapry zhruba od těch 13-14 kg výš jsme vždycky přivezli na břeh, zvážili, většinou ji vyfotili a natočili. Výsledky jsou velice zajímavé. Nejvíce ryb se chytlo na Biosquid dohromady, 43 kusů. 26 prů jsme chytli na Sifu česka Česnek a na mix 50 na 50, 9 kusů ryb, což je jasně nejmín. Na druhou stranu musíme říct, že vlastně na 50 na 50 jsme chytli na dva pruty, na Sifu Čveska Česnek taky na dva pruty, ale na Biosquid na čtyři pruty. Takže je to v podstatě půlka, což je nějakých 21 22 kaprů. Z tohohle výsledku jasně vyplývá, když to vydělíme, aby to bylo spravedlivé na počet prutů, že nejvíce kaprů zabralo na česká česnek. Hned v závěsu na druhém místě BioSquid, ale všechny velké ryby, v podstatě od 18 kg, včetně těch 220 kg a 26 kg velký ryby zabrali na Bioskvě, takže co se týče velkých ryb, je jasný vítěz, nejméně na 50 na 50. Velké ryby i zabrali na bojce, kde to právě bylo z 50 na 50 namíchaný, což pro mě je jasný důkaz, že kapr dokáže rozlišit výživnou hodnotu nástrahy přímo na místě a zorientovat se, protože tady podle Tohle, co máme napsáno, je to jasně daný. Teď bych něco pověděl o vybavení lodi, který je velmi důležitý. Samozřejmě je to jecho, od kterým vyhledáváte místa, kam pokládáte. Já ho mám kvůli vodě ještě takhle vždycky zavřený ve velkým kýbli. Je to přece jenom trošku dražší záležitost, tak chránit, aby vydržel. Další věc, kýblíky s boilím. Mám radši kýblíky než sáčky, protože na většině vod lezou nějaký myši, potkani a podobně. Pytlíky vám rozkoušou, když to máte v kyblíkách, vydrží to líp. Velký podběrák, podložka v lodi a samozřejmě motor s baterkou. My tady máme velká provizorní motor, protože jsme měli obrovskou smůlu, protože v podstatě po prvním zavezení nám odešlo Torkido. Snažili se nám poslat další, což poslali, místo za tři dny přišlo za osm ale přepravní služba totálně rozfákala, takže jsme trošku provizorně, jinak používám torkido A důležitá věc, taková krabička, ký byl uzavíratelný proti vodě, když vám nateče do člunu voda nebo naprší, aby to bylo zavřené. Tady mám všechno, co potřebuju, když jsem na vodě, abych se nemusel vracet na břeh, abych si připomíněl nový návazec. To znamená, mám v tom plovky, mám v tom tady věci na backlaydy, který dávám po cestě, šokovku náhradní, když bych to trh závěs, převlek na olovo, obratlíky, všechno. Tady mám kotvičku na hávojce, připravenou, když uváznu, nůžky, náhradních třeba 10 olov, takovejhle. a samozřejmě zarážky a jehu. Prostě všechno, když jedete na vodu, Útrhnete celou montáž, tak abyste se nemuseli vracet třeba 600 metrů zpátky, ale v klidu si na vodě namotáte šukáč, připravíte si montáž, navážete návazec, nebo návazce já mám hotový, vždycky 2-3, se mi někdy stane, že zapomenu, že to musím dělat na vodě. Navážu, položím a jedu zpátky, mám hotovo, když to takhle bych přijel na břeh a prostě musel bych to dělat a jest tam znova. Tak to by bylo asi všechno k tomuhle kyblíku. Další důležitou věcí jsou hábojky připravené v lodi. Protože třeba někde jedu, zavážím, najdu místo, které jsem předtím minul dobrý, nebo naopak někam někam zanese kapr a zase vidím něco pěkného, nějakou prohlubeň, kopec, lavici. Takže jedu jenom vidím na chodu, vyhodím si bojku, ta se nám krásně odmotá, označí místo a já už si to pak klidu dohledám. Je to zase jednodušší než vůbec někam zpátky a pak je někam 500-600 metrů hledat místo, které jsme náhodou minuli, když jsme jeli kolem Mechotem. To asi však takový tý důležitý výbavě a jdeme dál. Je to tak zhruba dvě hodiny, co jsme si povídali o těch výsledkách za těch 14 dní a o tom HNV, jestli to má nebo nemá smysl. A co nás čeká poslední večer? Poslední večer je tady zbojky, kde krmím celou dobu jenom bio na první rozkrmení jsem tam dal kilo, kilo a půl a pak po každém záběru tři hrsti přišel nádherný šupik na závěr. Má určitě metr 23,30 kg. Nádherná ryba. Paráda. Prostě vlastně, tohle s levným bolízem s vyžumným nikdy neuděláte, abyste udrželi 14 dnů na místě ryby v aktivitě. A na závěr vám ještě přišla takováhle raketa, je to pro nás rozťou za tu dobu čtvrtá ryba přes 20 kg, nádherný, je to nádherný dárek na rozloučenou a hezky se nám pojede domů všem, Děkuji. Včera jsme si dělali závěrečný list, takže si pamatuju, ten počet, bylo tam 78 kaprů, v noci přišel jeden, to byl 79, to tak krásná ryba. A teď ta je tady raní, není sice tak velký, má 16 kg, ryba číslo 80. A Tentokrát přišel z Bojky, kde je Seafood, z s plovkou prostě. Nádherný na závěr. Akorát jsme šli balit, řekli jsme, že v půl osmi to vytáhnem. Tohle bylo asi za dvě minuty půl osmi, ještě se rozjel. Takže pravděpodobně opravdu poslední, nebo. Jo, vrátíme ho, za sebou. Máme všechny věci v autě. Vyrážíme domů. Dneska v noci byly ještě tři kapři, takže jsme se zastavili na 1,80 kaprech. Byl to nádherný šupik přes 23 kilo a krásný lesec s velkými šupinama. Já jsem ještě jen tak pro statistiku počítal, co jsme skrmili. Skrmili jsme zhruba 48 až 50 kilo bojlí všech druhů dohromady ve dvou lidech na 8 prutů, což není ani půl kila na prut a den, takže si myslím, že to je úplně krásný, že s menší množství krmení jsme dokázali takhle nádherně zachytat. Já doufám, že jste si to užili stejně tak dobře jako my a že jsme vám třeba dali i nějaké rady pro vaše výpravy na Velký jezera, i v zahraničí nebo v Čechách. Mějte se hezky a ať se vám rybačky daří, aspoň jako ta naše. Ahoj.